Nå, mens Folketinget kigger sig så tænker jeg, at vi kan tale om sagsomkostninger, som er noget, vi meget sjældent taler om, selvom det er en stor del af det at føre retssager. I Danmark der kan du nemlig ikke få det, som du har brugt i sagsomkostninger. Oftest får du ingenting, eller så får du bare et lavere beløb. Vi har afleveret en opgørelse fra vores advokater om, hvor meget det har kostet os at føre sagen mod lovlig lokning, og det har kammeret jo ikke. Så derfor har så jeg så søgt aktindsigt i det, i, det, i det, og der viser det sig så, at øh, de har lavet en afgørelse på den aktindsigt, men øh, den ligger til godkendelse internt i huset. De har 7 dage til at svare, i dag er der gået 8. Øhm, det er et problem, fordi det er jo klart, at hvis vi ikke får sagsomkostninger, så kan vi ikke betale vores advokater. Vi har brugt 1,8 millioner kroner på det, vi har kun samlet ca. 1,1 millioner kroner ind. Øh, og det er et problem, fordi man taler ikke rigtigt om det i danske retssager. Uh, det, det, det er sådan hyn, hvis man siger, at oh, nu skal vi også tale om sagsomkostninger, fordi så går man ud fra, at man har vundet sagen. Men, men et eller andet sted er det jo relevant, fordi hvis vi ikke kan betale den her advokat, så kan vi heller ikke føre den næste sag. Uh, og, og det her det er den eneste måde, vi kan opretholde vores menneskerettigheder, det er ved at gå i retten om dem. Uh, så, så det er meget relevant, at vi får de her uh, sagsomkostninger udbetalt. Uh, og derfor så kæmper vi også for det.